قومی اسمبلی اجلاس میں گرما گرمی علی محمد خان کے خطاب کے دوران اراکین گتھن گتھا تھا اپوزیشن اراکین کے جانب سے اسپیکر ڈائس کا گھراؤ کراچی کو پانی نہ ملنے پر احتجاج کے بعد اجلاس ملتوی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ حکومت سلیکٹ ہے شاہد قاقان عباسی بولے کہ آج آواز کو دبایا جا رہا ہے ملکی مسائل کے حل کے لیے اپوزیشن اکٹھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ ترمیمی بل سینٹ سے مسترد بل اپوزیشن کی مخالفت کے باعث مسترد ہوا ایوان میں حکومت اور اپوزیشن اراکین کا شور شرابہ اپوزیشن کے نعرے حکومت اراکین کا قائمہ کمیٹیز ختم کرنے کا مطالبہ ملک میں روپئے کی قدر میں اضافہ ڈالر نیچے آنے لگا انٹر بینک میں ڈالر 86 پیسے سو 147 روپے پچہتر پیسے کا ہو گیا ادھر اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر میں 30 پیسے کی کمی 149 روپے پر آ گیا سرمایہ داروں کا اعتماد بحال اسٹاک مارکیٹ میں بھی مثبت رجحان پاکستان اور ویسٹ انڈیز دن میں مدے مقابل ہوں گے فخر زمان، امام الحق اور, اور شائقین کرکٹ نے سرفراز الیون سے امیدیں لگا لی ویسٹ انڈیز کو شکست دے کر فاتحانہ انٹری کی خواہش کا اظہار کر دیا کسی نے بابر آزم تو کسی کو فقر زمان سے امید کہا کہ چیمپنن ٹرافی کی طرح سرفراز ہمیں دھوکہ نہیں دے گا۔ کریکٹرز کے خانہ بھی انتہائی پرجوش ٹیم کے لیے دعا کو۔ مریم سبزر کا وزیراعظم سے متعلق ناشائستہ لبو لہجہ ان کی بڑھتی ہوئی فرسٹریشن کا اظہار ہے۔ پھر دو ساشقوان کی مخالفین پر لفظی گولہ باری ٹویٹر پیغام نے کہا کہ مریم کو خوف ہے کہ عمران خان کی کامیابی سے ملک منافع بخش ہوگا کی میں ان کی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی خسارے میں ہوگی حکومت کی عید سے پہلے عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری اوگرا نے پیٹرول کی قیمت آٹھ روپے بڑھانے کی سمری بھیج دی قیمتوں میں اضافے کا حتمی فیصلہ وزیراعظم عمران خان کریں گے نئے قیمتوں پر عمل درامد یکم جون سے ہوگا مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی بدترین راستی دہشت گردی جاری ہے قابض فورسز نے فائرنگ کر کے ضلع شوپیاں میں دو کشمیریوں کو شہید کر دیا نوجوانوں کی گھر گھر تلاشی کے دوران فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا بھارتی مظالم کے خلاف آج وادی بھر میں مکمل ہڑتال ہے سڑکیں سنسان دکانیں مارکیٹ بند ہیں اور آج باہر رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے موقع پر ملک بھر میں روح پرور استعما ہو رہے ہیں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات آج جمعۃۃۃۃۃۃ الوداع کو یوم القدس کے طور پر منایا جا رہا ہے دنیا بھر میں فلسطینیوں اور کشمیروں کی آزادی کے حق میں مظاہرے کیے جائیں گے پوریت قیادت کی اپیل پر مقبوضہ کشمیر میں بھی ریلیز نکالی جائیں گے۔